125 років з моменту заснування. Згромадження сестер святого Йосифа Обручника, причистої Діви Марії, святкує ювілейну дату. Подія відбулася 28 квітня у день 105-ї річниці від смерті засновника згромадження, отця Кирила Селецького. Христос воскрес! Христос воскрес! Ваше блаженство, наш дорогий Владико Святославе, високопровосвященіший Владико Ігоре, Владико Володимире. Ми раді вітати вас у своєму монастирі і храмі преподобно мучениць Олімпії Левендії. святого в основному харизмою нашого згромадження це є ведення дитячих захоронок, але сестри працюють в різних ділянках. І в ділянках медицини, і педагогіки, катехізації, особливо в часі війни в Україні. Це і гуманітарна допомога, і е, психологічна допомога, тобто різного роду служіння. Е, наше згромадження не є велике, але є в чотирьох країнах. Це є Бразилія, Канада, Польща і Україна. В Україні ну, дуже широко. Чотири садки сімейного типу будинки. В Польщі зараз дуже багато наших людей виїхало, тому сестри мають праці багато з просвітницькою. Просвітницька діяльність наших переїжджих українців, особливо зі східніх терен. Ну літурію з нагоди свята очолив отеці глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у каплиці блаженних преподобномучениць Олімпії Лаврентії у Львові. Ця молитва є ніщо інше як момент подяки Богові за всіх тих святих великих людей, яких Господь Бог послав нашим сестрам.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 З нагоди свята дарунок блаженнішому Святославу приготували найменші учасники події – діти-вихованці будинку сімейного типу писанка, яким опікуються сестри зі згромадження святого Йосифа Обручника Причистої Діви Марії у селі Потелич.